مشکلات کا روحانی حل جب آپ غمگین ہوں تو اس آیت کا ورت اللہ انتا اننی کا انتونا ظالم جب تکلیف میں مبتلا ہوں تو یہ آیت انی مثرب عنط ارحم الرحمی جب کسی دشمن کے خوف میں مبتلا ہوں تو اس آیت کا ورد کریں اللہ و نعم الوکیل جب مکر و فریب و دھوکے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو یہ آیت ہے وہ فوری اللہ انََََََََََ اللّہ بصیربل عباد